نزلت من البيت في مطر وما ما حسيتش بقاله كام يوم اختفي مش فاهماني اعمل كده أول ما بسلامه بان إن المشاعر طياله والد لا مكنك شي عرفة تجمعه متفك أبي مسؤولة آدم تسمعه للكلام ده بيبقى دايما في اخر أعلن أوام في محلة ما على القوام اجاد في محلا وارفع عيني وبس ما اجمل غالي عمره تعطفه. معقوله يعني هتبكي علشان تكسفه يعني هيبقى جرحه كمان يبقى زول مشيت قوي أوام وساعتها حست بالشتاء بس المطر قدام دموها كان أقل